Vi har ju det här utspringet som är här, där eleverna faktiskt får sitt utspring, de får sin valda låt. Men sen också att man får vara tillsammans med sin klass och sina lärare. Jag tycker att Åva har löst det här på ett jätte jättebra sätt. Det är lite svårt att liksom komma i den här studentkänslan, liksom, när man bara suttit hemma så många månader. Men idag tycker jag ändå stämningen är bra och i slutändan så känns det ändå bra. Även om det är mycket som är inställt så är det fortfarande mycket som vi hade kvar. Vi hade ju, vi träffade ska sen i morse innan vi kommer till skolan och vi är fortfarande här och vi ska ha något sorts utspring och sen lite mindre mottagning hemma liksom, så att det, det blir ändå student. vi är studenter!